טוב את משוואת הקו עבור קו המקביל לקו 2x-4y שווה ל-8, ועובר דרך הנקודה 3 פסיק 0. בגלל שהקו הזה מקביל לקו הזה שכאן, זה מקביל לזה, המשמעות של כך שיש לו בדיוק אותו שיפוע. כלומר, אנחנו בעצם אומרים לכם למצוא את המשוואה של קו שיש לו אותו שיפוע כמו לקו הזה, והוא דרך הנקודה הזאת. ראשית עלינו למצוא מהו השיפוע של הקו הזה. הדרך הקלה ביותר לעשות את זה היא להעביר את זה לנוסחת שיפוע חותך עם y. יש לנו 2x מינוס 4y שווה ל-8. אנחנו רוצים למצוא את y, אנחנו רוצים את זה כדי להגיע לנוסחה y שווה ל-mx ועוד b. נפחית 2x משני אגפים. כדי שנוכל לבודד את y באגף שמאל. אלה התבטלו ונשאר עם... מינוס 4y שווה למינוס 2x ועוד 8. אנחנו נרשום בהתחלה את המינוס 2x כדי שנגיע כמה שיותר קרוב לנוסחת y שווה mx b. עכשיו אנחנו יכולים לחלק את שני הגפי המשוואה במינוס 4. כדי שאנחנו נוכל לבודד את y. נחלק הכל במינוס 4. באגף השמאלי נשאר רק עם y, ששווה למינוס 2 לחלק במינוס 4 זה חצי. אז y שווה לחצי x, וכעת 8 לחלק במינוס 4 זה מינוס 2. אנחנו יכולים לרשום ועוד מינוס 2, או פשוט לכתוב פחות 2. אנחנו כתבנו מחדש את השורה הזאת. אבל בגלל שכתבנו אותה בצורה של mx ועוד b, אנחנו יודעים עכשיו מהו השיפוע. השיפוע של הקו הזה הוא חצי. זה שמופיע כאן הוא השיפוע. המשוואה של הקו שאנחנו מחפשים תהיה בדיוק עם אותו שיפוע. היא תהיה של y שווה לחצי x, ועוד איזה חותך עם y. זה לא אותו קו בדיוק, היות ו-b יהיה שונה כאן מ-2, אבל יהיה לו את אותו השיפוע. הוא את ציר ה-y במקום אחר, אבל הם יהיו מקבילים זה לזה. עכשיו אנחנו צריכים למצוא את b. כדי לעשות זה יש לנו הזה שכאן. על הזה. זה שאנחנו עוסקים בו, כאשר x הוא 3, y הוא 0. או שניתן לומר כי 0 שווה לחצי כפול 3 ועוד b. עלינו פשוט למצוא b שיקיימת המשוואה, כך שכאשר x יהיה שווה ל-3, y יהיה שווה ל-0. כלומר, נקבל ש-0 שווה ל-3 חלקי 2 ועוד b. נפחית 3 חלקי 2 משני האגפים, ונקבל כי מינוס 3 חלקי 2 שווה ל-B. או כי B שווה ל-3 חלקי 2. יש לנו את המשוואה עבור הקו שמקביל למשוואה הזאת. ועובר דרך הנקודה 0 פסיק 3, והיא Y שווה, יש לו, יש לו את אותו שיפוע כמו לזה, לחצי X, וכעת אנחנו יודעים כי החותך עם Y מינוס 3 חלקי 2. ובזאת ציימנו. למעשה, אם זה מעניין אתכם, אפשר לסרטט את שניהם ולראות האם הם מקבילים. אם אתם רוצים לסרטט אותם, אנחנו נעשה כאן מהר מאוד איזה סרטוט ראשוני, זה שלנו, וזה יציר ה שלנו. הקו הזה, כאן למעלה, נסמן אותו בכחול, שהוא אותו דבר כמו הקו הזה. זה פשוט אחרי משחק אלגברי, החותך שלו עם Y הוא מינוס 2, ויש של חצי. הכוונה היא שעל כל תנועה של אחד כאן, הוא ינוע מעלה רק חצי. או עבור כל שתיים, הוא ינוע כלפי מעלה רק אחד. אז הוא ייראה משהו כמו זה. נעשה את מהירה והמאמצים אותו. הוא משהו דומה לזה. והקו שכאן החותך שלו עם מואה, הוא מינוס 3 חלקי 2. ומינוס 3 חלקי 2 זה אותו דבר כמו מינוס 1 וחצי. אז הוא יהיה מעל לזה, יהיה לו את שיפוע, אז כאן. הם מקבילים אבל הם קווים נפרדים ושונים בגלל שיש להם חותכים שונים imy